BELAJAR MENULIS HURUF BESAR W Cara tulis huruf W Lukis tiang tinggi, serong ke kanan Langkah 2 Naik bukit Langkah 3 Turun bukit Langkah 4 Buat puncak bukit. Lukis tiang tinggi. Serong ke kanan. Naik bukit. Turun bukit. Buat puncak bukit. W. Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama. Mari adik tulis W pula empat langkah mudah jangan dilupa Adik lukis tiang tinggi serong ke kanan naik bukit turun bukit buat puncak pula Jangan lupa like dan share video ini subscribe dan tekan juga butang loceng untuk terima notifikasi video-video yang baru semoga bermanfaat